Здравейте! Днес ще направя едно кратко видео, в което ще ви покажа как да пуснете обява в eBay. Както виждате, аз съм влязъл в моя профил в eBay. За да създам нова обява, отивам на бутона Sell. Искам да се върна. Така, искаме да проведем тениска. Търсим къде са тениските. Ето, тениски. Така, тук трябва да създадем Заглавето на своята обява добра е заглавето да бъде с запомнящи се ключови думи и такива, които ще сочат към това какво точно продавате. Повече ключови думи опишете, толкова по-добре. Така, виждате, тук имате оставащите символи. Може да изберете допълнителна опция, в която да се... Подчертая заглавието на вашата обява, но това ще ви струва допълнително 4,80. Може да сложите второ заглавие, което ще ви струва също 1,80 допълнително. За сега ще направим обявата с минимални разходи. А, може да изберете допълнителна категория, освен тази, която съм изправил, или тук да, да смените категорията. Ето да кажем, аз се решавам сега да сменя категорията, защото смятам, че по-подходяща категория за мен е мъжки а, облекла, тениски. Ако искате допълнителна категория, това ще ви струва също някакви пари. А, когато продаваме те, искате имат вариации, например, размер, цвят и така нататък. Сега ще се дадем вариация. Така, материала, който аз предлагам е един. Regular Size. Размерите, които предлагам са S, M, L, XL. А, някъде е. На повечето места хиксел се изобразява като двапити хиксел, а не хикс хиксел и цвета който а, имаме ето тук атрибутите. Отбираме Color, True Color, така материал го махаме, ни трябва така Color, сега отиваме на цвят, Black, е, Grey, Light. Продължаваме. И тук сега се създават. За да качим снимка, ето ще кача снимка на някои от тениските, които предлагам. Ето ще изберем от новите дизайни. Ето това ще бъде. Ето това ще бъде тенската, която даваме. Тук можем да изберем допълнителни снимки, то 12 снимки са ви напълно безплатни. Така. Ето тук може да изберем а, цена. Аз ще избера обща цена за всички. Цената на която ще предложи тенската ще бъде. 99. Така, виждате цената се появява 15,99 за всички размери, ако искате може за различните размери да сложите а, различна цена, количеството което имам ще бъде 3, тук няма ограничения, ако имате SQ код той може да ви бъде полезен, така че ако искате може да го сложите, избирате аз случайно нямам такъв код, затова няма да слагам. И даваме safe and close. Така, имаме цени за всички вариации. Така. А, може да сложите допълнителни снимки срещу 1.20. Така, ето тук имаме бранд да сложим. Добре, добавяме бранд, само че нашия бранд не е eventem, а е нов проект. Стила е Basic tea. Така, темата е Motorcycle. Добавяме. Shorts. Добавяме. Така, материала ни е 100% памук Принт, uh, Print. Дали имаме print? принт, добавим само. Print. Тема Motorcycle. Производство. слагаме държавата на която са произведени тениските така, имате някакви допълнителни описания да си слагате ето тук е хубаво да сложите описанието аз имам предварително да на едно описание, което слагам така, мъжка тениска 100% памук това е тениската 150 грама на квадратен метър това е дебелината на темници, така се изразяват, начинът на печат, наличните размери, сложил съм безплатен шипинг, така, сега е добре това да го добавя и ето тук, защото това е нещо важно, което привлича купувачите, безплатен шипинг. Никой не обича да плаща за доставка. Така. Free shipping. да не допускате правописния крешка, защото това ще ви, може да ви изиграе лоша шега. Така. Допълнителни. Фиксирана цена. Избираме. Тя ще бъде за 30 дни. Така. Така. Тук ако искате, може да редактирате цената, количеството и така нататък. Не, така. Плащането ще бъде през PayPal. Този имейл адрес. Искаме плащане веднага. Нямаме такси, приемаме се връщане в рамките на 14 дни, money back replacement, т.е. готови сме да върнем парите на клиента или да зам... заменим продукта. Смет... А... Разходите за транспорт, обратно са сметка на купувача. Така. Нямаме допълнителни такси. Еднаква, еднаква доставка за всички ако имате допълнителни а, разходи може да ги добавите тук така, ще сложим 2,99$ за доставка и 0,99$ за всеки допълнителен сложили сме безплатна доставка за САЩ и за Европа така че ето тук ще добавим различните кориерски услуги или както сме обявили горе безплатна доставка така че доставката ще се калкулираме в... можем да се калкулираме в цената или да оставим безплатно както сме обещали има клиенти, които предпочитат по-бърза доставка трябва да проверите в Корерите, с които работите, каква е доставката? За безплатната доставка избираме Economic Shipping. International трябва да има. From outside, ето. Така. Outside Shipping. From outside, 5-10 дни. Така, обикновено доставката от България до щатите пристига за около 20 дни. Така, че избираме ето това. Това е безплатната доставка. Ако някой иска по-бърза доставка, можем да го посочим. Ето с FedEx. Цената там ще бъде доста по-голяма, така че не ви съветвам да предлагате друга доставка. Времето за изпращане, колкото може по-бързо, допълнено давам един работен ден. Допълнителни опции. Няма към момента. Така, ето тук може да използвайте тази опция, ако сте клиенти на Global Shipping Program, това е за продавачи, които са в щатите, държави, в които не искате да продавате. Не искаме да продаваме в Африка, Азия, Мидъл Южна Америка, не искаме да продаваме почтенски кутии, Океания, Северна Америка ще се остане, така. Аляска и Хавай също, така че ставаме Северна Америка и Европа. Запазваме. Това е всичко. Ако имате някакви такси, те ще бъдат визуализирани тук, ако да кажем, изберем, ето тук стандартна заглато да бъде. Тази такса ще бъде на тук долу Както казахме, ние не искаме да имаме такава такса, затова ще я е направим безплатна. Ето тук има нещо важно, какво е състоянието на продукта. Нов сатикет, там ще е ново, но без етикет. Това е. Искаме батона list item И вече имаме готов продукт в eBay Така изглежда нашата обява Това, което могат да направят клиентите е да си изберат вид на тези Той само регулър Размера И цвета е, когато предлагате различни цветовете да бъдат качени в снимките, така че клиента да не се чуди какво и да няма после проблеми. Ето кое и описанието на нашата обява. Това е всичко.